يا ويلي يا ويلي محمد أقرب الغالي حبيب عراس وفي وصلها عاماً عليك لحظتين. وفي وصلها عام عليك لحظة وساعة هجران وساعة هجران عليك عام هلا حياوي نظوري <تصفيق> كل عام كل عام يا خايب من التصد لشبي سمار تصد ليش بك العام يا لعي يا يا الساعه علي بجفا الساعه على يا سيارة الأعلامية الساعة علي بشفاياك ولك العائي أي وأنا خلك وياك ويا صير لي اهلي اهلك العاذ بيت حلو ياه الله او حي الله امام العريس اكيد الزياد صاحب دعوتنا غالي العيون انوار الزيادي آل زياد هذا الهداوه الأبو. والتيت وتاج الراس <تصفيق> ابو علي الزيادي أبونا يقول الله الله الزيادات اللي احنا حي الله الزياد على الراس بيت سلاميه بيت الحضور كل السهرانين يلا شعلي نروح لالزياد والله زياد انوار هدوينا العريس احزام ظهر يقول كريم الزيادي اه كريم ولد عم الغوالي وين الزيادي العيون على الزياد الغالي ادور الزياد وطاولتك العيون ابو وطن ازهر الزيادي ابو وطن وين ابو وطن حي الله آل زياد على الراس، هلا مية على الراس هلا بالعراس آل زياد الاهلاً جينا والولف يا يا شهر رمضان ما ما مصايب السحران هموم ويلي Oh okay. أحب دعوتنا كريم الزياد يا كريم الزياد وينك يا كريم يا زياد ومرض يا ليه من رجال لا حد يرش منهم. مدوي لا حد يرش. يلا بوري هاي, هاي, هاي, هاي لك جيتك علي اين جيتك علي ان حي بعدك قطعت والله ها يا كريم الله يحيي تحيه كريم الزيادي موت يا ابو وأحلى الحضور لعيون الحضور السلي باشا هذا ابو العريس الغالب ويعقوب ويدلل واحلى الخيمه ابو علي الرأس ابو علي والزياد كل الحضور كل السرائر والمعلام ولك جيتك علينا جيتك علينا حي بعدك وقطعيك ولك لو ما بيشينا لو ما بيشينا هم تعتب من تموت على راس بعد روح الطايع على الراس هذا اسيا حياوي باسم حيدر الزغير وينك يا حيدر مطلوب على الاستيج؟ ها الزغير ها آه يا بكرر تعال يمي وينك يا حيدر؟ ادوياه هليج طيبه هليج جرحي فلاها يرضون هليج مصطفى الغزالي الله الأعلان أحسين الغزالي عبد العلاء حي الله الغزالي حسين مطلوب على السياج يقول تعال يا ابو عليوي آه الغزالي مطلوب علي فارس المديري امير عدنان مانك الغزالي حي الله الملوك سيد نذير <تصفيق> العيون نجوم الخليج على الراس حياكم الله طاولتكم بعد روحي الله الغزالات مالت طيبه يرضون أنا عاد علي علي الاول العيون احزام قل الكريم الزيادي حي الله كريم عن راس الزياد الله الزياد الاعلام ابو علي الغالي على الراس كل الحضور الزياد حياكم الله يلا <متصفيق> <متصفيق> هاي آه العيون هاي من ابو علي لعيون الحضور حي الله العريس الغالي هيا الله ال زياد ابو آه امير الفتلاوي يا هلا ومية هلا ليث العتشامي حي هي الله ليوثي محمد الشمري حياك الله شمروا العزم يا قيسي خاضي بليله ولا ها ينفع احنا بدونك هلا هلا هسه خاطب بليلها ولا ينفع يحلف بدونه. لا لا عليك يا لاهي يتعب يا لاهي عليك يا لاهي عليك لا لاهي عليك يا يا لاهي عليك يا الله التحية يعنى ابو نور الصدري العريس امام العريس ويدللون يلا هاي تحيه يوسف الزيادي سيد مسلم الغالي سيد مسلم الغالي وطاولتك امجد الغز ويدلل واعلى نجوم النداء يا ما راحوا هلا يا قيس شيخة هاي هاي هاي هاي ولا ينفع بدونك هلا هلا يا قيس تحيه انور الزيادي <سؤال> ادوار الزيادي ابو امير الفتلاوي استعجل لي احمد الشمري عيون شمر يلا بيها حي النداء هاي من بنحجيهم لعيون الزياد على الراس رياض الشمر ويتدلل وحل الحضور حياكم الله الزياد مية العراس الله الزياد إيوه. بيها <تصفيق> الحية. حنجرة الذهبيه حيا ومن لك حبيبي. ألا ألا ألا ألا ألا. العيون. يوسف الزياد العريس. أبو وطن عراس. آه. العيون. أبو عقرب حمود الغالي. آه. أبن عم الغالي يقول. حيدر الزغيرون عراس. إحسين الوالي. آه. العيون. دوج الحنين. الحنين عمي. حيا الله الحنين الغالي. هلا عايني وقول الله على العايني على العايني يا يستحيل خطارنا, <تصفيق> خطارنا <تصفيق> ال ابراهيم <تصفيق> ال ابراهيم اهل <تصفيق> المشخاب ال هنين شيوخ <تصفيق> ال زياد شيوخ ال زياد ابو علي الزيادي الاعلام اكيد العيون ابو وطن الزيادي وطاولتك هيا الله ابو وطن وين ابو وطن ها ابو وطن ها ابو وطن هيا الله جبور وحز جبور على الراس من حلقاه عمي يلا هلا هلا هلا جبور وينهم الجبور يقول مطلوبين على السيد اكيد جبور من حلقاه ايوه وي. يلا يا حزام يقول يلا منال ابراهيم يوسف هدلادي قناص الجبور ابو طه ويدلّلونا الزياد هيا الله الزياد الله الله يلا هاي التحية بس بس العيون صابرة على شيخ فاضل النيد على الرأس حياك الله خالي بعد روحي هاشم الحلاق يعني يوسف الزيادي يعني الزياد. مصطفى, يعني مصطفى الجبوري يعني العيون عيبان. ايفان حي يعني الله زياد شال عنقل الزياد هاشم الحلاق هذا زياد الاعلام دلل بعد روحي يلا روح بيها يلا هاي التحيه هاي آه المردوده من الجبور هاي المردوده الجبور وحس جبور يلا الحضور على الراس أبو قصور الجبوري حسين الجبوري حج علي كريم الزيادي الله زياد العيون الجبوري الجبور على الراس حياكم الله وللصبح آل زياد آل زياد بعد حافي العيون آل زياد حياكم الله على الراس حبي. يلا هاي التحية يلا مخالف روح بها يلا يلا يلا, يلا على, السلام. على على الباي العيون سرايا السلام <تصفيق> بس بس بس بس بس أيوة خلي بالك اموري حسين الابراهيمي الله الابراهيمي بعد حسين الابراهيمي حسين بن علي الله يا حسوني واحلى الابراهيم ال زياد العيون ال زياد ملك السهر العيون من زيد الخفاجي من زيد وانت الملك عن راس خفاجة حياكم الله هلا بيك والله خفاجة, خفاجه شدها الخفاجه والله هذا اس خالف بيه روح بيها اصبر هاي العيون ادور على ادور اخوي ليث يقول حمود الشمري 30 يوم نايمين على الراس كل خالف. الحضور حياك الله يشكر ضوءك شدها ابو شوارب عم. يا العيون العريس الحضور لعند دور الزيادي وعيون الحتشام الغالي على الراس بيت الغيب على الراس والله العيون مغيب ولك للعوزه طلاب للعوزه طلاب أهل السماوة عاجيب على الراس شيوخ بن حكيم على الراس السماوة الغالي. كل الحضور كل الهلا بيكم زياد كل العشار كل الحضور على الراس مية هلا يلا هي تحية أحلس للحواتم لعيون العريس الغالي وأحلى الفتلة وخطارك لعيون محمد شارخان وخطارة العريس الغالي بعد روحي لعيون كل الحضور ولك للعوز طلاب ويا وياي للعوز طلاب لا ولا اريد حياوه حياوه خليك خليك بالفالك عفوا للعوز طلاب للعوز طلاب شلع الفيش موت يا يعني عم شلع طبعا منظر العيساوي طينه بدون زنة يا مدلل اقطع السايدين محمد شاروخان اي شاروخان الملك كل الحضور كل السهرانين امارة خفاجة على الراس عمامك على الراس ال زياد اكيد ال زياد الحواتم ال ابراهيم كل الحضور العيون خالد الحاتمي الله الحواتم الاعلى يا الله خالد ويدلل ابو نور الفتلاوي الله الله العيون تركي الغالي انور الزيادي ابو وطن انور الزيادي كل الحضور طاوله طاوله محمد شارخان عرس الله شارخان علي الزيادي علي الزيادي حياك الله بعد روحي يلا روح بي شغل اصبع بويا ورا ال50 ازعل هلا شاروخان الملك فيها روح اسمع كفو على الراس بيتها يلا ايوه هي يلا طيب. هاي يلا هذا اس لعيون ما الطي هيا يلا ما الطي طي على الراس خفاجة واحلى الشحمان خفاجة على الراس العيون الطي يلا عم يشيل يشيل لا جئتك ولا للعوز لا حدود محمد شاروخان خص نص عمي العريس والله شاروخان واحلى الشايب يعني الشايب اه الفتله وخطارك على الراس حياك الله 100000 عيونك يا الاسمر السود اللي وانا اسحل بروحي يا عمر محمد ابو تطول يا الاعلام جوز الحنين شارخان واحد تحيه العريس عباس الحلاق واحلى جعفر الحلاق الحضور الزياد آل زياد عراس آل, آل, آل زياد كل الحضور كل السهرانين يا هلا وميت هلا يلا التحية هاي هاي من الزيادي زيادي العيون ابو علي عم العريس أبو عليو الغالي على الراس حياك الله خالي شيخ سليم شيخ سليم ويدلل <تصفيق> وعلى شيخ سليم حيا شيخ سليم وينك؟ السلطان يا هلا ريسان حيا الله ريسان الغالي بعد روح ريسان العيون أكيد شيخ سليم غزوان الزيادي الله هلا وعيون الحضور العريس الزياد حياكم الله أفراح دائما هال آه زياب على الرأس مئة <تصفيق> آه على الرئيس يعني على الرئيس Izgur.